El bici-bús és, és anar tots plegats a l'escola amb un recorregut, amb un itinerari, en el qual eh, s'inicia en un punt, en aquest cas el parc de la Marina, va pujant per tot l'estat de la Riera i n'em recollint eh, diferents famílies eh, que volen natos plegats cap a l'escola en aquest itinerari amb una app espassallista i fem servir ciclocarrers o carrils bici. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament i en el foment de la, de la bicicleta com a vehicle de transport i de mobilitat eh, quotidiana dins d'aquesta ciutat. Té molt té moltes avantatges, a part de que un fa salut, és saludable, eh, no emet CO2, no col·lapsa als voltants de les escoles. Si nosaltres eh, aconseguim que els entorns de les escoles doncs, eh, tinguin menys soroll, no hi hagin cotxes, hi hagi menys pol·lució, doncs, tot això, sabem que intervé directament l'èxit educatiu, perquè hi ha molts estudis que ho certifiquen. Però a part d'això, sabem que els nens i nenes que arriben, per exemple, en bici a l'escola, doncs hi ha una situació de relax més important que quan vas amb cotxe, eh, que això també intervé. Llavors, bueno, fent carrils bici, intentant pacificar el trànsit de l'entorn de les escoles, repensant els, els entorns de les escoles i afegint aquest projecte doncs crec que podem caminar cap a una vila de cans molt diferent i molt més respectuosa amb el medi ambient. Me ha gustado mucho hoy oh, y cuando estaba en casa la hemos inflado... ...hoy oh, cuando que estaba a medio camino oh, la hemos tenido que inflar otra vez... ...porque no porque no estaba bien inflada y ay, me gustaría volverlo a repetir". -"Me parece una iniciativa estupenda para fomentar el deporte... para ...bueno para los niños estaban súper contentos esta mañana... ...súper ilusionado con venir con la bici... ...y la seguridad con la que veníamos, con lo, gracias a los, a los de la organización... ...la verdad es que fantástico, muy contenta y deseando repetir".